ہم لو ر لو واہ سات شرید محمد اور رسول اپا ما فینا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الھدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرح الھدی محتضاتھا كل محتضتہ رضا وب تباد جی اللہ را ل محمد محمد لالب <اللہ> جی بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز سن میسے تم ابو بہلی ربی جنی پان کلا قسم <تصفيق> <امام. تصفيق> کی حمد و شرا اللہ کم الاکین کی ذات باغ کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازی ہے جائز اور مصنوع و سلام امام الاولین پر امام المرسلین پوری کائنات کے سردار میں وقت امام القیا جناب مرتب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر ذی وقار مغزل سامعین و سامعات رمضان المبارک جمعہ ہے پچھلے خطبے کے اندر آم آم آم آم کے سامنے رمضان اور روزے کا ایک اہم مقصد اس کی طرف اشارہ میں نے کیا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جہاں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے ساتھ ہی روزے کا مقصد بھی بتایا ہے روزے کا مقصد انسان کا اپنی تربیت کرنا اپنے آپ کو تیار کرنا رمضان المبارک میں اس طرح ایک مسلمان لتا جائز اور حلال کاموں سے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے رک جاتا ہے اللہ کا رکب سمجھتے ہوئے جائز کاموں سے بھی رک جاتا ہے اپنی ضروریات سے رک جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے منع کردہ کاموں سے بھی رک جائے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے اس کو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں تقون کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور تقویٰ اس کا آسان و حروق جو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہی ہے اللہ رب العالمین کے حکم کو پاننا اور اس کے مدعدہ کام سے رک جانا یہ تقویٰ ہے جس کے بے شمار فوائد دس دنیاوی فوائد آپ کے سامنے رکھے تھے آج آپ کے سامنے کے اخروی فوائد جو انسان کو اللہ تعالی آفرت کے اندر عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن تقوی کی جو مراکات اور تقبے کے جو فوائد ایک انسان کو ملنے والے ہیں ان کے بارے آن کے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہے قرآن حکیم میں بار بار اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ بہترین انجام صرف متقین کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے تقبے کا ایک آہم اور سم سے جو پہلا فائدہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انجام اور بہترین قسم کی مہمان بازی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا دار اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر جو آخرت کا گھر ہے یہ خالصتا بہترین انجام اور اچھا ٹھکادہ ہم نے بغاوت اختیار نہیں کرتے ولا فساد نہ کسی قسم کی خرابی اور فساد پرواہ کرتے ہیں اور اچھا اجام تقیل کے لیے ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے جس بندے نے اپنی تربیت کر کے تقوی کو حاصل کر لیا کل قیامت والے سلوک اور بہترین قسم کا انجام اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ فرمائیں گے یہ تربیت موسا علیہ السلام السلام نے بنی اسرائیل کو بھی دی جب فیرون نے, کو کے میں دے کا لیا سراد نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے اور اپنی قوم سے جو درخواست کی ہے وہ یہ تھی اور إِنَّ مَنِ مَنِ کی زمین ہمارے ہے تو یہ ساری کی ساری زمین اللہ, ہے مَنِ مَنِ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارش بناتا ہے یہ ایک عارضی جگہ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ انسان کا اچھا انجام ہے وہ بہترین اور اللہ کی طرف سے ملنے والے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس فضے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اللہ اس فتح کو بچا لیتے ہیں فرمایا ہر شخص اس جہاں کے اوپر ایک پول رکھا جائے گا جس کو سراب کہتے ہیں ہر ایک بندہ گزرے گا اور یہ اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہوں جنہوں نے دنیا کے اندر تکوے والی زندگی گزاری ہوگی اللہ فرماتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ وہ چیزیں پکڑنے والی لگی ہوں گی اور جب انسان گزرتا گزرے گا تو اپنے عمل کے بغیر گزرے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے آہستہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جان کر جو بات کیے وہ پر ان کے جائیں گی ان پر سوار ہو کے چلے جائیں گے کچھ لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے پکا فیصلہ کہ اللہ کے, اس کے مطابق ہر ایک نے گزرنا ہے لیکن اللہ تعالی نے نجات کے لوگوں کے لیے لکھی ہے اتنا جنہوں نے تقوی کیا اور با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو سے آزاد کرتا ہے بے شمار جب رمضان آتا ہے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہر کچھ یہ نہیں ہے کہ ایک بدکار فاسق اور کافر اگر رمضان اور ذرائع اللہ کو کم کر دیتا ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں جہنم اتنی سخت ہے اور اس قدر زیادہ خطرناک اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نے جو یہ بہت و حیات کا نظام پیدا کیا ہے یہ ہمیں آزمانے کے لیے ہے, کہ اچھے کرتا ہے اور اللہ نے جب سے کائنات کو بنایا انسان کو اس رسایا ہے، اس وقت سے کے مطابق زندگی گزار کے آئیں گے اللہ نے ان کے لیے انعام کے طور پر جدت کو پیدا کروایا ہے اور یہ اللہ کی رضافتی کی علامت ہے اللہ کی خوشبوی کی علامت ہے اور جو لوگ دنیا کے اندر کرتے ہوئے، نہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی خواہشات اور اپنی ناراضگی کی نشانی کے لیے اس کے اظہار کے لیے اللہ نے سزا کے طور پر جہنم کو پیدا کیا اور جہنم کتنا سخت ٹھکانا ہے کتنی سخت جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر نازم نیمن کی زندگی گزارنے والے لوگ و عشرت میں اپنی زندگی بسر کرنے والے جن کو دنیا میں کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں پہنچی اللہ نے ہر قسم کی سے ان کو مالا مال دیا ہے لیکن انہوں نے اللہ کی نا فرمانی کی اس بندے کو ایک موقع جاتے ہی صرف جاتے ہی ایک لبہ پر اس کو جہنم کے اندر پھینک کر نکالا جائے گا اتنا عذاب سب کو ہوگا کہ دنیا کی ساری ایسوشت دنیا کی ساری دنیا کی جو اگر و جگہ اور جنگت اتنی خوبصورت اتنی بہترین جگہ دنیا کے اندر ایک بندہ پریشانیوں میں گرا تکالیف میں مصیبتوں میں آزمائشوں میں گرا لیکن اللہ کی فرق برداری کرنے والا اس نعمت اور جنت کے اس لمحے سے دنیا کی ساری پریشانیاں بول جائیں گی ایسے ہوگا جیسے اس بندے کو کبھی پریشانی پہنچی نہیں اس قدر سب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اس قدرناک ہوگی دن اللہ لگامیں اور, اور بڑے بڑے اس جہنم کو ڈالے ہوں ایک ایک جہنم کو لایا جائے گا وہ بندہ بڑا ہی بد ہے جس بندے نے رمضان کو پایا اور اللہ کو راضی کر کے خلاصی اثر نہ کر سکا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور میرے بھائیوں جہنم اور آفر کا معاملہ اتنا سخت ہے دنیا کے اندر انسان کیا کرتا ہے زندگی کے اندر جتنے بھی فصل و فجور والے کام کرتا ہے نا وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے <تصفح> بچنے کے لیے اللہ کے حضور ہر دے دے دے چیز کا پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس زمینوں آسمان کے اندر جتنے جتنے ہیرے جتنی جائیداد جتنا بالو پتا جتنے ڈالر یورو ریالو, روپیہ, کی اگر جمع کر لی جائے اور بندہ یہ, یہ چاہے گا کہ اگر مجھے اللہ اتنا اختیار دے دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرا باپ جہنم میں چلا جائے میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے میری بیوی جہنم میں چلے جائے میرے بہن بھائی جہنم ساری کائنچ جائے خواہش کرے گا یہ ہے. کی اور صرف ایک نمبر کام ہو گیا ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ ہو میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ ہو میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے اپنی اولاد کو برداشت نہیں کر سکتا اپنی بات کو تکلیف میں اپنے والد کو تکلیف میں کر سکتا انسان یہ چاہتا ہے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہیں یا سے بچ لیے کوئی نیکمال کر لیے جائے ان کے لیے دعا ڈال دی جائے ان کے لیے صدقہ خیر جائے کا معاملہ جہنم کا معاملہ اتنا سخت ہوگا اگر ایک نیکی بھی کم ہو گئی نا تو انسان ان سارے رشتے کو ڈھونڈ جائے گا کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر ساری یہ چلے جائے صرف میری جان بہت یہ قدر و قیمت ہے جناب نیتی کی اور جنت کی جنت کے اندر نا ایک کوڑا ایک چھٹا ایک سوا فٹ کی زمین اور جائیداد خریدنے کے لیے آدمی یہ چاہے گا وہ جنت کی جو زمین ہے جنت کی اللہ نے پیدا کیے ہیں جتنی اس کائنات کی زمین ہے ساری کی ساری دے کر بھی جگت کی ایک سوا فٹ جگہ نہیں خریدی جگت ہے, ہے،, ہاں، ہے آج ہمارے پاس بگت ہے آج اللہ نے محلت دی ہے جنت سے آزادی حاصل کرنے کی اور جگت خریدنے کی جگت خرید کی جگہ خریدنے की اللہ نے آج ہمیں مولت دے رکھی ہے جنت خریدی جائے گی نیکیوں سے نیکی کے کام کرنے سے اللہ کے راستے میں پر فرض کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کے اندر جگہ ادا کر پائے گا اس لیے میرے بھائیو، کا ایک اہم فائدہ، انسان کا جہنم سے فلاسی اثر کرنا اور جنت کا حقدار رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا قیامت والا دینے کے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ انسان کو جہنم سے آزادی ادا کروا گا اللہ تیسرا فائدہ سات کے بندے ایسے اور سورج جو آج کروڑوں کے فاصلے پر کھڑا ہوا اتنی اور اتنی حیرانت دیتا ہے کہ ہم زمین پر اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے یہ سورج جو آج کروڑوں پیل کے پر ہوا, ہمارے لوگ ایسے دھوپ کے اندر بلند رہے ہوں گے ایسے تڑپ رہے ہوں گے جس طرح چنے کے دانے بگڑ رہے جو جو اتنا سخت مقصد اور آپ نے فرمایا لوگوں کو پسینا کتنا کچھ لوگوں کو ان کے باؤں تک پسیینا کچھ گھٹنوں تک پسینا کچھ لوگوں کے پسینا اور ای ایسے ہوں گے جو اپنے سینے سے لگایا اور جس نے دنیا کے اندر اللہ سے تقوی کو حاصل کر کا وہ بندہ اللہ کی خوشبوی اور رضا کے ساتھ اللہ, کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کی خوبصورت خوبصورت عورت تنہائی کے اندر اپنی طرف بلکاری کی دعوت دے اور وہ بندہ سے دے انی افاف اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتے اتنی اللہ سے کرتا ہوں سارا نصیب فرمائے دوسرا وہ بندہ جو بندہ ترہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے ترہائی پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے دکاؤ کو یاد کرتا ہے اللہ کے عذابوں کو ذہن میں لاتا ہے اور ترہائی میں بیٹھا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا کرتا اس بندے کی اتنے پسند ہے ایک کترا اس کی آنکھ سے آنسو کا گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک کترے کے ساتھ اس بندے کے حصے میں جو جٹم کی آگ تھی اللہ اس آگ کو بجوا دیتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا کی زندگی جو آج ہی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جا نہیں پتہ کب یہ کی جو ہے اور جو افوات ہے یہ ہمیں پیغام دینے کے لیے آتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دنیا کے اندر جو بلکانہ ہے یہ بالکل है ہے مقرر جناب محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی مثال ایسے مسافر ہے راستے میں جا رہا ہے تھکاوٹ ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے, سستانے کے, لیے. عرام کرنے کے, لیے دیر کے سائے کے نیچے ٹھہر جاتا ہے اتنا ہی ایسے ہی وہ جگتا وہ رہتا ہے وہ सफर رہتا ہے وہ اندر دی اس اس اپنی جنت اور کے بارے میں سوچنا ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے اللہ کی جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے اور اللہ کی جنت اس کا جو حقدار کرنا ہے آواز کرنی ہیں اس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا کاموں کا آخرت کے بھی کوئی ہے. وہاں بھی کوئی جگہ خریدی ہے کہ نہیں وہاں بھی کوئی مقام اور چلا جاؤں گا तो मेरी خبر غور فکر کرنے کی جو بندہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو جنت فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ انسان کی جنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گی جو والا ہوتا ہے।, جو متقی ہوتا, ہے، ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ کی بتاوتیں کرنے والا نہیں ہوتا وہ اللہ کا اُدیور فرما بردار ہوتا ہے। اللہ اس بندے کو جنت کا وارث بناتے ہیں هُوَا بندہ جو اللہ کے سامنے ہونے سے جس بندے کے دل میں یہ ڈر آ گیا اللہ کے, دربار میں جانے. اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اللہ کا سامنا کیسے کر سکوں گا ہمارا خالد اور وہ پوری کا دل میں آ گیا فرمایا روک لیا آج ہم اپنے دل کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو پراس کر جاتے ہیں اللہ کی حدوں کو, پر پر کو پار کر لیا جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا وہ بندہ یہ جنت اس بندے کا ہی ٹھیک ہے اللہ نے جنم دے دی رہی ہے میرے بھائی اللہ نے ہماری زندگی کے اندر بیچا ہے اس میں ہم نے بھرپور کوشش کر کے محنت کر کے اللہ سے جکٹ خریدنی ہے اللہ کی جہنم سے اپنا سفارشی تیار کریں آج کسی وزیر اعظم اور اس میں اس میں کسی بڑی جگہ پر جانا ہونا تو ہمیں سفارشوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم سفارشیں ڈلواتے ہیں تو وہ اللہ کی جنت اپنا بڑا سفارش نے فرمایا یہ اور قرآن قیامت اللہ کے دربار میں روزے دارے کی سفارش کریں گے اس کو نہیں جانے گا. دربار میں نے بندے کی سفارش کرے گا نہ راتوں کا جو نیند تھی راتوں کا جو آرام تھا اس بندے نے میری وجہ سے چھوڑ دیا آج اس بندے کو ہم جہنم میں نہیں جانے یہ روزہ اور یہ قرآن اس دن بن جائے بن جائے اللہ تعالیٰ اس و کے کو ہماری کا اللہ اس کو ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری محنت کے ساتھ، پوری کے ساتھ اللہ کی جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے کی